<تصفيق> السلام عليكم. السلام عليكم مساكم الله بالخير. اليوم دقيقة دقيقة دقيقة بتكلم شوية. آه اياكم الله السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته أول شيء. وبعدين آه حلم الحين في محرم. الشهر فضيل. فكانت المسابقة عن طريق ال <hesitation> عن طريق الروبلوكس وعن طريق البيت بس بنحط سؤالين إذا سؤالين السؤال الأول عن روبلوكس والسؤال الثاني عن المحرر يلا إيش السؤال الأول يا أول أه شيء إيش <hesitation> إيش أقدم بيلبو أقدم بيلبو؟ إيه. لا مو هذا السؤال لا لا لا How is, do you get the bad dragon? How you get the bad dragon? Bad dragon, dragon. How you get the bad, bad dragon? dragon. dragon. طيب هذا السؤال الأول ايه السؤال الثاني لا أنا أقول السؤال الثاني طبعاً إحنا نقول حضر وطبعا كل عام تطيبين؟ كل عام تطيبين؟ واحد في عشرة يوم عشرة إن شاء الله هذا <تصفيق> كم يوم؟ هذا يوم عشرة للأطفال عند المسلمين كلهم. مش المسلمين المسلمين وليه؟ هو. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة اليهود لهود لأنهم. نحن من صومون يوم عشرون فقال ما هذا لما تتصومون قالوا هذا اليوم الذي انت الله فيه موسى من فرعون فصارهم موسى ونحن نصوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولاد موسى منكم وقال صلى الله عليه وسلم نقصف أن الله سبحانه وتعالى يكفل السنة الماضية ونصومون هذا في عندنا احنا السنة وجل. ولا في اختلاف عند المداعبة الأخرى. مذهب الجعب في نفس العملية. لكن يكون هذا اليوم الذي سنشهد فيه المسلم. وهم اللي يوزعون الطعام. ويذوبون الثواب والنجف. اتفق المسلمين عليه. آه ها هذا ما أعطيتنا أمين؟ لا. إيه فضلت عليكم. يلا على العموم. السؤال أه. الثاني الديني. عشان احنا في محرمة. أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة ولا في مكة؟ يلا جاوبوا بالشات. إي جاوبوا بالشات. طبعًا أنا قلت الجواب في الكلام. اممم. راح ناخذ الأدوة من الشات. أو من الـ الكومنتات اللي في قناة اليوتيوب. يس. ها تقريباً عشرة عشرة خمسة من قناه اليوتيوب هذا ما؟ و من السناب. و كل واحد من المميّة رابلاتس رابلاتس و هذه i have a gift for giveaway giveaway giveaway giveaway i have a gift for you giveaway i have a gift for you giveaway i الماع ديسكاردي فا. هاي. نحط لكم وياه تحت في الديسكريبيشن في راس الفيديو. وده هدول نسوي إعلان على مسابقة حكيت الما الثانيه ياه. الجيفوين. اللي جمعناه. اللي جمعناه. لا لا مش حكيت اللي جمعناه. هذا اللي حكيت شو اسمه حكيت تابلو شوار. طيب. أمم. واللي هو جاوب عليه اللي هو. I'm going to give away trade I'm going to trade and I'm going to trade What do you want to to me? I'm going to trade and adopt me First thing I want to trade I'm going to trade What? And then I'm going to teleport with trade Teleport with trade, um so you so and you someone play or anything? someone play? yeah everyone in the okay guys? yeah anyway يلا وهذا يعني بداية البث ان شاء الله. اي بداية البث. نسوي بنقعد تقريبا كم يوم كم يومين او ثلاث ايام نجمع الـ الـ الـ الاجوبة ونشوف من اللي يسوي قرعه. نطلع من تسويقين، خمسة من السناب وخمسة من اليوتيوب. اها. طيب والاشياء الثانية بصير حق اللي يدعمونا بالقناة. اي اشتركوا يا جماعه جميل اللي نعم. ما اشترك بالقناه ما راح تاخذ الجوائز اللي حكيت لكم الدين عندنا هنا ممبر ممبر ايه مش ممبر ما راح اشتركوا بالقناه تشتركوا زي عشان بعدين عشان بعدين ليش انتوا قاعدين ايه فوق ان شاء الله بنشرب يا ان شاء الله تظن كده لما اشتركوا في القناه ما يطلع منهم Okay. Bye-bye, Bye-bye. Don't forget to subscribe and like and share. Bye.